Confruntat cu proteste de amploare, Dragnea iese la ramp, mesaj de ultim moment ce trei polici sublinieră tine mult cu mici de salarii. În timp ce guvernul se confruntă cu proteste de amploare ale polici tilor nemul cu mici de salarii, dar sublinierei de condiciile de muncă, liderul PSD iese la rampă cu un mesaj de ultim moment, menit parc se aplaneze conflictul dintre acei sublinierătii a sublinierei ministerele implicate. Liviu Dragnea i-a felicitat, într-o postare pe Facebook, sub îi susține că poliția Română are o importantă de necontestat în cadrul arhitecturii statului. Astăzi, de bună vestire, poliția Română aniversează 196 de ani de existență instituțional. important ca ei în arhitectura statului, în viețile noastre, a tuturor, este de necontestat. Noi, copiii, nu no subliniere tri, cei dragi noi, cu toții avem nevoie de siguranță în viețile noastre. Este rolul poliției române să ne o asigure, și o face cu responsabilitate zi de zi. La muli ani, policia română. A scris Liviu Dragnea pe Facebook. Aproape 4.000 de polici subliniere de sublinierei angajați din penitenciare au protestat ieri de de condiciile de lucru sublinierei nivelul salariilor. Protestatarii Majoritatea cu buvuzele, au scandat ore bune împotriva ministrului justiciei, a guvernului sublinierei a PSD,